Всім підписникам телеканалу «Інформ.Напал» ми вважаємо доброго дня і передаємо вітання під Словетним Антонівським мостом. Для вашої уваги ми залишили послання і хочемо сказати, що ми не орел і рішка, і 200 гривень не ховали. Дякуємо вам.